تارک مسود صاحب اور جو شاہد انور جو یو ایس اے میں رہتا ہے وہ کافی جو ہے نا ان کی تلخ کلامی چل رہی ہے تو آج وہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں سو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ یہ ایک شاہد انور بھائی یو کے میں ہے تو انہوں نے کچھ ایسے الفاظ بولتے رہتے نا جیسے غریب ہو غریب ہو تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے اس کو کیا ہدایات کی ہے اس کو کیسے سمجھایا تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گی اگر آپ کو جہازوں میں پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں تو یہ منافق مولوی ہے دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منائے پیسہ کمانا منائے خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے دوسروں کو کیا کہتے پیسہ کمانا منائے غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے جب بوک لگتی ہے غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چینتا ہے لوگوں کے گھر توڑتا ہے جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ آپ والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے یہ لینے والا ہے اور اللہ کی جتنے بھی احکام اسلام حج پیسے سے ہے زکاة پیسے سے ہے روزہ پیسے سے ہے نماز پیسے سے ہے اچھا خیر تو میں نے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کا ایک اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہوتا ہے ہم بھی غربت کو ناپسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے آپ سارا سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو اس غریب وہ غریب نہ تو پیزے بے غیرت ہے نہ اس پہ کوئی الزام بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پیسہ آتا ہے بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا تو یہ کس کی دین ہے اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ ہے جس کے لیے چاہتا ہوں رسک کے دروازے کھول دیتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا یہ کیا ہے بری چیز قارون سے یہی تو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کارون سے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر. قارون نے کیا کہا تھا میں عِلْمٍ عِلْمٍ نے محنت کی ہے نتیجے میں ملا ہے اللہ کا احسان تھوڑی ہے اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے نا اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بی سے بھی غیرت کہنا شروع کر دیتے موسیقی. فارون نہیں کہتا تھا وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے قال الذین اوتو العلم جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ سَوَابُ اللَّهُ تَبَاہُ جَاؤُ <تصف> نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالنٹ اپکانہ شروع کر دو کیا ہو گیا بھائی تو در اچھی سواری میں گھوم گیا کیا ہو گیا تو بڑی بات ہے تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں فارچونر میں گھوم رہے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہیں پیرس یورپ کی سیریں سپاٹے کر رہے ہیں تو یہ منافق مولوی ہیں دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منائیں پیسہ کمانا منائیں خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے دوسروں کو کیا کہتے پیسہ کمانا منائے اس نے کہا بھئی ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے نبی نے فرمایا المؤمن القوی احبو الاللہ من المؤمن الضعیف پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے پاور پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب م, م. کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے کارون کا ہو گیا تھا اب لوگ کہتے ہیں کارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں نہیں بھائی ہے اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے آپ سو دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہنا کافی نہیں ہے آپ کے ایٹی سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا تو نہیں بلکہ بڑی اللہ بڑی کی نعمت سمجھتے ایٹیوڈ سے کیسے پتا چلے گا دیکھو کسی کو بھی میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے اکڑتا کرتا ہے بھائی ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا تھری پیس سوٹ پہنایا اچھا کھانا کھلایا بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا میش کر وہ فقیر کتنی توازوں سے اچھا سوٹ پہنے گا توازوں سے گاڑی چلائے گا بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو تو بڑا سیٹھ ہے آپ کیا کہو, وہ غریب کیا کہے گا یار میں کہاں وہ تو فڑا سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہے بھائی؟ یہ تو اس کا احسان ہے تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استہزار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں کس کی دین ہے اللہ کی دین ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا تو صرف عمل کافی نہیں ہے دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے تو یہ تو کیبر ہے میرے بھائی اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا جلدی سے میں پتا کے ٹاپک کی طرف آؤں خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے غریب لوگوں نے کہا نا ابھی یار اصل تو اسٹائل اس کا ہم تو بی سے غیرت اور سی سے پتہ نہیں کیا ہے کیا تو احسن کماں آسن اللہ تو قارون نے کیا کہا یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری اہل علم نے کیا کہا جو نیک عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہوگا پھر اسی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں کو تو نہیں دیا. تو پھر وہی غریب کہنے لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا ہم غریب اچھے ہیں بھائی اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا گناہوں سے بچتے ہیں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 جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے فرآون مالدار تھا موسا کیا تھے کلیم اللہ غریب تھے مجرم کون تھا فیرون مجرم تھا دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے وہ بھائی پیٹ نہیں بھرتا راجع. دولت سے ہوس بڑھتی ہے روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے قرآن جگہ جگہ بیان کرتا یہ۔ کہ نہنوں بس نہ بینہم معیشتہم ہم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب تو یہ اللہ کی تقسیم بھی ختم نہیں ہو سکتی یعنی ختم ہو سکتی ہے ایسے ہی رہے گا تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی کما تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے انجوائے وہی بات نہیں کوئی بھی اس بے غیرت نہیں اگر اللہ راضی ہے برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑھا گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے آگے چلو میرے بھائی اور جو مولویوں کو عیاشی کا تانا دیا کرے نا کہ ابے یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیرس گھوم رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کیا یا شوق تو سبو ہوتا ہے تو اب دو بچوں کو تم بھی مولوی بنا دو فورن سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے یہ سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو مولویوں کو کون کھلاتا ہے اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے اور ملہ کی دوڑ گھر سے مسجد اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی اور چار شادیوں تو دور کی بات کبھی ایک کا بھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا سب کچھ قربان کر کے آئے تھے تو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ <laughs> پاس دوڑ کے آتا ہے مولوی بھی آگے آگے رز روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے اب پراٹھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں حقیقت ہے اب تو پراٹھے روٹی بھی نہیں روٹی سے اوپر کی چیز کیا ہے پراٹھا ہے. تو پیسہ بری چیز نہیں ہے ضرورت بھی ہے پیسے کی سوسائٹی کو بھی معاشرے کی بھی غربت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے نا اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے یہ بری چیز ہے علما کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے عشق نہیں ہوتا دولت سے دماغ خراب نہیں ہوتا اور پیسے سے محبت کی علامت کیا ہے چھن جاتا ہے تو ہم کتنا ہوتا ہے سہولتیں تو ہر آدمی بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس دل بڑا ہوتا ہے جہاں آیا خرچ کیا اور دنیا پر اس آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ گولڈ بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں میں بیٹھا ہوا تھا کسی نے مجھے بعد میں تانا دیا کہ ابے یہ جو ہے نا جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے ان کی ارننگ بھی کیا ہے پیچھے بچایا اب ابھی کتنا ہوگا تو یہ آج کی ایک کافی انفارمیٹو ویڈیو تھی کیونکہ شاہد انور کی جب مولانا صاحب نے ویڈیو دیکھی تو مولانا صاحب کو ان کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ غریب کو تانا دے رہا اور کبھی کیا کر رہا غریب ہو یہ وہ تو مولانا صاحب نے جب اس کا جو جواب دیا اسے آنسر کیا تو تب اس نے مولانا صاحب پہ بھی یہ ویڈیو بنائی اور مولانا صاحب کو بھی یہ چیزیں نہیں کہ جو غریب بندہ وہ ہر وہ غلط کام کرتا ہے کہ جو اس کے اسے روٹی کرواتی ہے تو پھر مولانا جیبا صاحب نے یہ اس کا آنسر کیا کہ غریب غریبوں سے زیادہ امیروں میں ایسی چیزیں پائی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں اگر غربت میں ہے غریب اگر چوری کرتا ہے تو امیر بھی کرنا بلکہ زیادہ کرتا ہے اس کو ہو جاتی بالکل پیسہ اس کے جب آئے تو وہ آپس بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ تھوڑا ہے ابھی اور چاہیے مجھے تو آ, تلخ کلامی کی وجہ سے اس کے یعنی کہ کسی مسلمان بیا, آپ نے حدیث میں بھی فرمایا نا کہ کسی کے آ, جس <سلام> جس بھائی سے جس بھائی یہ زبان اور اصل میری وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اب وہ ظاہر آپ نے ویسے بھی شاہد انور کی کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کہا کرو لیکن وہ پھر بھی لوگوں کو ایک اپنی طرف سے تو وہ لوگوں کو شرم دینانا چاہتا تھا کام کرو کا لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن وہ جو کام کر رہا کا سمجھانے کا طریقہ وہ ٹھیک نہیں تھا اور مولانا صاحب نے بتایا یہ بھی چیزیں کافی مولانا صاحب نے بتایا کہ کرون کے پاس کتنی دولت کی ضرورت تھی اس کے اونٹ چابیاں لے کے چلتے تھے اس کے خزانے کی اتنے اتنے زیادہ اونٹ تو یہی چیز تھی کہ جب اسے موت آئی تو زمین میں تنسایا گیا تو پھر اس کے خزانوں نے اسے بچایا نہیں تو پھر وہی لوگ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم بغیر اس کا لاؤ اس کی طرف ہونا چاہیے اس کی طرح ہونا چاہیے تو وہی بات میں کہتے تھے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں یہ بہت خزانہ یہ سونا نہیں دیا گیا تو یہ آج کی ویڈیو تھی مولانا صاحب کا رپلائی تھا شاہد انور کے لیے تو یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ